Bueno, nik uste, e, Nest Cloud refleksio horoko baten parte dela. Ez? Ezan et, e, udaletxe honetan, errenderiko udaletxean duela ja denbora bat erabaki genuen apostu batein behar genula e, zubira teknologikoaren alde eta horrekin lotuta ba, garapenak ere software librean izatea. Orduan zentzu hortan ba, orain bertan ari gea datacenter sistema bat ezartzen, gure sistema guzia bertan alojatzeko, E, web horriak ere historikoki garatu ditugunean software-librean izan dira eta zentzu honetan ere orain behar bat e, geneukan eta erabaki dugu nesklaudean egitea ba, prinsipioa printzipioei erantzuten dielako ba, software-librean delako eta gaitasuna dakagulako alojatzea gure sistemetan. Erabiltzen dugu ba, Google Drive ek, ditun funzionaliadeak replikatzeko pratikanentesean eta azkenean e, erranterioriak Gipuzkoako 32nd udaletxe handiena edo munizipio handiena, 40.000 biztanleko herri bat da eta udalak ere langile pila bat ditu, ez? Ordun oso oituagaude edo asko demandatzen dugu dokumentuak partekatzeari, dokumentu berdina atakatzeari leku esberrinetatik eta nagusi horretarako erabiltzen dugu alde batetik eta gero bestetik ere orainain komunak diren e, bideo deiak edo bideo bilera horiek egiteko. Eiten badegu kontinun bat e, dependentzia teknologiko hegora batetik, soberania teknologiko egora batera galdetuko nuke ez, instituziotak ordezkrie nungo nahi duten. Nun nahi duten beraien rekundeak egotea ez Duela gutxi ere e, OBHxeko servidoreak erre zien eta hainbat enpresa eta hainbat erakundek e, kristonpeajea peajea ordain du zuten ez, Or galdera egin behar eguna hori da O gatibu izan nahi dugu, Beste batzuaen tresnetas edo gune ditugu garatu e, gure tresnak eta avantaja nagusia dudarik gabe hori da, es. Gu gehala gure tresna eta gure datuen jabe. Eta hori ikuspegi institucional municipal batetik noretzaia da incluso e, faktore demokratiko bat badaukan zerbait. Ondo polita esanait eta errexa, esan osea ja ez da eh ia metzan parte sai konpainamentu badaugagula Jendeak oso naturalki bizidu, ez? azaldu zaie pixka bilera ezberdinetan zergatikoa zen transita horeitea, beti hartzen da pixka, taldaketak, taldaketei modu naturalean normalki bildurra diegu, baina azten zehanean ikusten Nes nola noladeen eta nola funtzionatzen duen, eta mundu guziak ezagutzen du Google Drivea, ostra. Pratikamente izpilu bat ezela da ordun duen oso herrezaidegu transitatzen, eta justo horrena egia pixkanaka emigratzen sistema guzia.